واخر يقول هل يكفي التلفون للاتصال بالاقارب دون الذهاب اليهم لان عندي عذر هو ان امي تعيش معي وهي مسنه ومن الصعوبه أن اتركها في البيت نعم يكفي تصويرهم بالهاتف وتسال عن حالهم وترسل لهم ما يحتاجون اليه اذا عدلت وكانوا في حاجه يكفي هذا ليس من اللازم الذهاب بالرجل عند الم يكسر ذلك المكاتبه والبرئيه والهاتف تقوم مقام الزياره بقدم اذا لم يتيسر ذلك